До будинку траурних подій попрощатися і провести в останній путь Миколу Фурмана прийшли рідні побратими колеги. Попрощатися із своїм побратимом прийшов командир спецпідрозділу «Миротворець». Чоловік каже, трагедія сталася під Слав'янськом. В той момент, починаючи практично з нуля годин, йшов обстріл міста Слав'янська. На світанку ми заступником поїхали провірити наших хлопців, як вони там. Приїхали, ми його називаємо дядя Коля. Дядя Коля, як завжди, з усмішкою вийшов, поспілкувався з командиром роти. Як обстановка? Все нормально. Від'їхали буквально через годину. Отримав телефонний дзвінок від командира роти про те, що по місцю дислокації вдарили ракетою смерч, управляємо на парашутах. Про свого побратима Миколу Фурмана каже, знав його ще з 2015 року. Чоловік, яком сказав, людина усмішка. Весь час усміхався. Який би настрій не був, що б не сталося, весь час на його обличчі була усмішка. Нікому і ні в чому не відмовляв. Ніколи не волнував, відповідав так. за свої вчинки, підтримував так. молодших, навчав того, що вмів. Ну, і взагалі був позитивним людином. Самих перших днів служили разом, розповідає командир роти позивний 75-й. Дядя Коля був позитивний. Всіх підбадюрував, підтримував, хозяйський був. Поховала героїна Лаїслави Раковського кладовища. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.